Με μια φωνή Άκου την κραυγή μου Τα φώτα με κυφλώνουν Οι φόβοι με κυκλώνουν Φοβάμαι αλλά πρέπει να δοκιμάσω Να πέσω στη φωτιά Και το φόβο να δαμάσω Νιώθω το δέρμα καυτό Τσαλάδα κενό Φοβάμαι αλλά πρέπει να δοκιμάσω Δεν τα παρατώ Τελικά είναι καλή να σου. Στα αλήθεια αυτή τη φορά Φτιάχνω για την μετά ζωή μου, Αυτό ήταν μέσα Αχ, όχι, αφού μου πολεμάω, το κεφάλι κρατάω ψηλά Δεν θα τρομάξω ξανά να χαρείς η λομά Φοβόμαι πολύ, αλλά πάω πιο μπροστά Και δεν σοβαίνω, δεν θα δηλιάσω